10.30. Біля меморіалу струни пам'яті збираються учасники маршу «Україна єднає». Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам'ять загиблих воїнів. «Я хочу побажати, щоб не одна родина більше не знала тої муки, що носимо ми в душі матері, дружини і дітки, які втратили найдорожчі». Далі організатори оголошують, хто з ким йтиме у колоні. Співорганізаторка та учасниця Катерина Стоколяс говорить, думка зібрати всіх разом виникла ще навесні. Такого маршу раніше не було. Це 30 років, все ж таки треба потужно показати, що Миколаїв – це Україна. Ну і так почалося розкручуватися ця ідея. До нас доєднався Юрій Степанець, який організував військовослужбовців. Допомагали всі, міська влада, обласна влада. Весь цей місяць ми запрошували всіх містян приєднатися саме тим, хто любить Україну, для кого Україна – це не пустий звук. Відкриває колону оркестру Національної гвардії. За ними йдуть військові підрозділи та ветерани АТО ООС. Це майже 400 людей, говорить заступник міського голови та співорганізатор маршу Юрій Степанець. «Патріотичні спільноти збільшується. Це радує дуже, що більше і більше становиться свідомих громадян, які дійсно люблять свою країну». Вважають тут жити, трудитися. Це було експеримент. Да, ми збиралися, говорили, як будемо створювати колони, хто за ким буде йти, як сповістити всіх ветеранів не тільки міста, а також області, не тільки ветеранів, а також волонтерів. Замикали колону ті, хто доєднався до маршу вишиванок. Люди розгорнули синьо-жовтий стяг, виготовлений волонтерами. Його розміри – 3 на 40 метрів. Алевтина Осташкіна сьогодні у рядах маршу вишиванок. Говорить, щороку долучається до такого заходу. «Ми за незалежну вільну Україну, поважаємо її традиції, її культуру і хочемо бути незалежними ні не від кого. У нас є своя рідна країна, яка потрібна тільки нам самим». Минулого року у столиці, в цьому, у рідному місті, проносить український прапор Миколаєвом Лілія Савенко. Про марш дізналася з соціальних мереж. «Це свято нашої країни. Це дуже важливе свято для нас. Оце свято волі, мужності народу нашого. І ще сьомий, навіть восьмий рік іде війна, тому це важливо для кожного України». Рухалися учасники маршу Соборною, центральним проспектом у напрямку Садової. Кінцева точка – пам'ятник героям Небесної сотні. Рух транспорту перекрили. Для безпеки був організований супровід поліції та швидкої. Завершили захід покладанням квітів та співом гімну України. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.